se nám kušenko postaríli. Radoje sa slovo naša máty, že vidíť holúbka kolo chát. Nadoje sa so naša máty, že vidíť holúbka kolo chát. Sližo, ktína, pláta, hodina hlása, že brné ubolo svojoj krása. Poďa naša malká rada mala, sújuj prítomnosťí prekvitala. Poďa naša malká rada mala, sújuj prítomnosťí prekvitala. To čudes nám nevisíla, že našoho ňaňka choronila. Se sme ho ljubili i budeme, a príti ku ňomu čas nájdeme. Se sme ho ljubili i budeme, a príti ku ňomu čas nájdeme. sa tvoji natrapili, že by korunočka zarobili. Mamka za turkov nakupila, že by nás omlekla, nasrdila. Mamka za nechturko nakupila, že by nás omlekla, nasrdila. Čo sme sa na tebe načekali, jednoho cuchrika radovali, drsovi sa noval i drobnosti, nikda sa nenaiť do svetosti. Drsovi sanoval i drobnosti, nikda sa nenaiť do svetosti. Do sobí